Днями був підписаний меморандум про співпрацю між громадською організацією Українські гуманітарні ініціативи та виконавчим комітетом Смілянської міської ради. Ця громадська організація є офіційним представником Міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Співробітництво буде полягати в питанні соціальної підтримки сімей із дітьми, посиленні соціальної згуртованості між ВПО та мешканцями нашої громади. Ми дякуємо за співпрацю. Що все ж таки у нас ми підставляємо плече нашим співгромадянам. Нашим українцям yeah. у нас їх, ви знаєте, на сьогоднішній день в місті знаходиться значно, значна кількість, тому максимально ми їм допомагаємо. Я радий, що у нас відкриється такий соціальний проєкт, назвімо його так, не тільки гуманітарний, в плані якомусь харчовому, якомусь матеріальному, а соціальний проєкт. Підтримка сьогодні надважлива для такої категорії громадян. Фактично у рамках цієї співпраці вже незабаром розпочне діяти дитяча точка спільно у будинку культури імені Тараса Шевченка. Це простір для батьків і дітей. Наразі вже здійснюється ремонт визначеного приміщення. Представники керівництва сміливо поспілкувалися з представниками партнерів ЮНІСЕФ «Дитяча точка спільно» в Черкаській області. Інга Ковбаса запевнила, що все буде для відвідувачів комфортно, як вдома. У вас там наскільки. Мені було повідомлено, повідомлено чого саме, якби ця локація. Того, що у вас там відочно приміщення особи ем, поблизу да, поблизу живуть, тому ми ще на них таке як центр, Ми для них, як скажімо так, інформаційний. Надаємо інформаційну підтримку, тобто, що там в місті Сміладенний яку можуть отримати допомогу чи волонтерські центри. От ну ще такий по цій програмі ще якби такий акцент саме на внутрішньопереміщених осіб, що ми для них. Ну, Працюємо як така інформаційна точка, ну і угу. певний пункт незламності, так чи інакше, щоб у нас завжди має бути тепло, світло, там, гарячі напхи і можна знаходити. Це ж ми забезпечуємо. Да, генератор да. да. да. да. то завезли, так що придбали я думаю, що це буде дуже добре. І ще плануємо зробити деякі ремонтні роботи. Також там виділити на кошти допомогти, але це дуже добре. Чому тому, що дійсно той район опіку, і там багато проживає і дітей, і поряд школа, бібліотека, і лікарня. Тому ми казали про таку тісну співпрацю, про інформування і залізницею можуть під'їжджати ще й люди туди, з інших таких недалеких населених пунктів. Тобто, так що це буде дуже добре. Ми ще не підписали ноборандук, роботи вже да, розпочалися. Вже два дні працюють, да, міняють радіатори, вже сьогодні да, міняються, опалення. Ось, дивилися, да. опалення підключають, вони роблять ремонт косметичний, так, приміщення да. самого. Ну, завозять туди меблі, відповідно, будуть працювати їхні люди, так ми проговорювали. Це да. дуже важливі, тому що е, дітей треба, щоб у них з думок. Відійшла війна і оце страхіття, яке вони отримують, їх треба перелаштувати зовсім на, іншу, на інший на термін, на інший, на інший позитив і тоді буде, у них не буде розпачу, не буде ось тих комплексів, які можуть утворитися в дитини. Тому от психологи, які ви будете надавати допомогу, це дуже важливо, оця тісна співпраця і вони побачать розкутість вашу, доступність і тому дитина буде тоді себе почувати безпечною навіть в тих незнайомих місцях. Це дуже Важливо у дитячій точці допомагатимуть не тільки дітям, але й їхнім батькам, які можуть спокійно залишити своїх чад в безпечному місці. Це буде осередком підтримки і родин смілян, і числа ВПО, що буде знаходитись в мікрорайоні Шевченка.